I dobrodošli u novu epizodu, e, kako se zove, preživljavanja. Znači u prošloj epizodi smo ovo gradili, ako niste pogledali farmu, mislim, farmu kako se zove pamina, je tako mislim da. I vita. Znači, a u ovoj epizodi ja mislim napraviti automatsku farmu stona, to neće biti teško. Čak imam materijale, što je super. Napravit ću negdje u 3 minute. U biti neću sa stolom dajmo imamo. Imamo dirt. Pa ajmo s dirtom to raditi. Znači, 12 bokova treba biti veliko. Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tako je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je. E, tako. I onda zatvori tu i popuniti sve ovo. Mislim da je ta tak. Da znate, nisam to gledala na YouTube, ja sam to napravio bio u kreativu. Ček, ni sam nisam siguran, pa da ovak treba biti. I ovako 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i neki ne znam koliko točno nije bitno i sad kad sam to napravio treba mi oh shit pa treba mi lava A di, da lavu nađem ha, to nisam planirao ajdemo uzeti vodu i stavit je tu. I moram majnati jedan tu blok. Tako. A sad mi treba i lava. A ja ne znam gdje da nađem lavu. Idem ja probat naći negdje lavu. Okay. ok. Ja mam sreće pa tu je ravin. Super. Samo se trebam spustiti lagano. Imamo mindcheft, al neću mindcheftić. Molo sam trebao da ponjem vodu. E, slime ova ima dolje. O, skoro sam pao. Ja vam pikex? Nemam. Dobro, imam crafting table. Stavim tu crafting table. I napravim si stikove i Pikeksa dva, 2 će više. I uzmem crafting table. Tako. I sad treba majnat. Da vidimo, tu. Uu, dobro. O oh. oh my god. Oh. Vada je sigurno sada. Vidim, sad kad padnem, Please, please ne. Uh. Oh my god. Oh my god, spasio sam se. Znači ja sam sad tu došao samo po lavu. I evo na lave. Ne znam kada ću to istraživati, to je ravin, ali ne mislim sada da istraživati. Vidim da ima mineshaft, znam, ali sad sam mislila napraviti stone generator, ili kako se još zove. Pa idemo gore i mislim da pada mrak. Da, pada. I imamo čak i spawner, super. Mogu bi u sljedećoj epizodi napraviti čak i spawner, onako, da su ono, znate. E, kak se zove farmu spavne farmu pauka kak ja vidim idemo se vratiti tak sad nevaram tamito i da to je dobro da je blizu i sad kad sam to napravio jam prvo odspavat evo odspavlal sam tako i idemo sad da idemo to da završiti. Ajo, imamo tu neprijatelja. Evo prošte kako čujete u pozadini. Ne znam zašto kod mene grmi, pa ako čujete, oh, vič, nema Jo, najpisi igrati s njom. Idemo napraviti to. Staviti tu lavu i sad kad bi trebalo izmale, trebalo bi opet. Radi. Ako opet i onda opet? Ja ne vjerujem. Ovo radi. Uspio sam. Napravio sam farmu. Shit. Jedemo. Kospidera. Nebedno. E, ne, ne, ne. ne. E, e. Samo mi dođi tu. To, ti, dobro. I preživio sam. I napravio sam farmu. Aj, ju, ali dobro. znači, Ova epizoda je baš dobro. Ba, mislim okay. epizode baš dobro, sam napravio farmu. I to se ono farmovalo Pablestone a Stona. Evo prošle smo kranu strane napravili. Što je predobro. Onak nema boljeg. I mislim da to to da će iz minuta traje zna, ali nisam ništa ni planirao toako puno. U biti ovaj re... od dva, dva put u dva dana, pa i to isto, i to još survival, pa nemojte mi, pa zato ne, ne bi baš volio toliko puno. I to je to. nas su živali. Sad imamo cobblestone generator, i možemo kad nam treba s cobblestone, na primjer, možemo ovako minat. Naprimjer, treba nam za neke stvari. I tako. I imamo kabl generator. Što je predo. I da znate, nisam ga na YouTubeu, nek sam išao u Creative da probam i stvarno sam uspio. Šta je onak nevjerovatno. I onda sad mogu i upravam životima kablstm generator. I eto. Idemo sad završiti s vama video i to je to od ovog videa, nas ste zaživali i vidimo se u sljedećoj epizodi ili sljedećem videu. Pozdrav!